Ultima ori, Covesi, audiat de Inspecția Judiciar. Procurorul Efa Aldna, Laura Codroa Covesi, a fost audiat din nou de Inspecția Judiciar, după ce aceasta a refuzat să se prezinte în fa -a Comisiei Parlamentare de Anchet cu privire la alegerile prezidențiale din anul 2009, anul în antena 3. Covesi a reiterat ce nu decine informații sau documente necesare clarificării împrejurilor sublinierei cauzelor în care s-au produs evenimentele supuse cercetrii parlamentare.